Hej. Hej. Jeg sidder her med to representanter fra Studenterrådet, og studenter, må du måske lige starte med at præsentere jer selv. Ja, ja øh, jeg hedder Ditte. Jeg læser uddannelsesvidenskab. Og jeg hedder Line, og jeg læser religionssundskab og samfundsfag. Og vi kommer begge to fra Studenterrådet. Hvad får studerende på A ud at stemme til universitetsvalget? Helt grundlæggende så får man det ud af at stemme til universitetsvalget, at vi får et bedre universitet. Og det handler om, at vi skal sikre medindflydelse og medinddragelse af studerende på alle niveauer i de beslutninger, der bliver taget på au niveau og det er også kun helt naturligt, fordi studerende er langt den største population på universitetet. Og det er vigtigt at få vores perspektiv med indover, for det er os, der ved som studerende, der ved, hvad der sker ude på vores studier og hvad der sker i vores hverdag. Kan I komme nogle eksempler. Ja, øh, altså... Det er sådan, at man er ved at lave et nyt Campus 2.0. Det gamle kommunehospital er i Aarhus. Det er ved at blive ombygget til et nyt campus, hvor en masse studier skal flytte over i løbet af de næste år. Og vi har hele tiden talt for, at vi ligesom skulle have en sådan inddragende proces, hvor input skulle komme fra Og det er også det, vi ser nu, at der faktisk er en inddragende proces i gang, hvor almene studerende og almindelige medarbejdere kan komme med deres forslag til, hvordan det her nye campus ser ud, så vi får et rigtig godt studiemiljø, som vi ved er afgørende for, at studerende trives og at vi har i nogle ordentlige uddannelser. Og et andet eksempel kunne være sådan noget som økonomi, som man arbejder rigtig meget med i bestyrelsen. Og en af de ting, som vi har arbejdet rigtig meget med i det seneste år i 2018, det er sådan noget som at få penge ud af opsparingerne ud og spille i forskning ud på uddannelserne, så de ikke bare ligger og trækker støv på en opsparing, men kommer ud og ligesom, øh, gør sig det gældende ud på uddannelserne. Og nu jeg du studenter studenterrådet, og hvad er ja. så jeres mærkesager? Hvorfor skal man sige mere? Jamen, vi har en mærkesag, der hedder Fokus på Forskningsbaseret Undervisning, og det handler om, at vi skal have forskning ned i vores undervisning. Det skal vi gøre ved, at vi får opklasseret vores undervisere, så de har mulighed for at udvikle deres undervisning med de nyeste forskningselementer. Og på den måde, så får vi også uddannede kandidater, som er opdateret på den forskning, der bliver bedrevet på universitetet, og derfor er bedre kandidater. Ja, og en anden mærkesag, vi har, det er digitalisering, som styrker uddannelseskvalitet. Det er sådan, at i 2017, der vedtog man i bestyrelsen en større strategisk satsning for digitalisering. Og en del af den her satsning, den angår altså sådan didaktisk brug af IT i undervisningen. Og vi vil arbejde for, at det sker sådan under inddragelse af den enkelte, det enkelte uddannelsesbehov, sådan, så det sker på den enkelte, en, enkelte uddannelsesprincipper, og ikke bare er digitalisering for digitaliserings skyld. Fordi vi synes, der er et kæmpe potentiale i det, øhm, og det skal vi udnytte, øh, så, det, så det leder til nogle bedre uddannelser. Ja.